ata simba wa yuda Nimemona haki mguluma. na wachawi wagitetemeka hakika yeye ndiye mwamba nimempata simba wa yuda. na wachawi wagitetemeka hakika Mepata bwana nimempata leo kwa zawadi yote nimempata leo nimempata bwana nimempata leo kwa yote Atakae kubusa uki wana wana hakuna tunu tupalale wala sige atakae kubusa uki wana bwana